اچھے رشتوں کے حصول کے لیے پریشان بچے بچیاں یا ان کے والدین میں سے کوئی ایک یا اللہ یا لطیف یا کبیر نماز عشاء کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں جس قمری تاریخ سے شروع کریں اگلے ماہ اسی تاریخ تک پڑھیں انشاءاللہ اللہ ایک ماہ میں اچھی خبر ملے گی اس دوران ہر جمعہ کو صدقہ بھی دیں